سلام البنات اليوم بغيت نوريكم كيفاش تعاملوا اللون العسلي بالنسبه ليكون شعرها اسود كما راكم تلاحظوا هذا اللون راه اسود اسود طبيعي بيان سيغ يكون طبيعي بلا ما تعملوا سحب اللون ودوك نشوفوا النتيجه كيفاش غادي يخرج لنا اللون العسلي ولكن غادي نستعملوهم الصباغه غادي نستعملو اللون بلاتين اللي هو هذا اللي هو خمسة بلاتين في اللوريات وعدين نستخدموا اللون الأزرق شوية برق اللون الأزرق بلو من اللوريات يعني وده نشوفوا شوفوا كيف هال نخلطوهم خلطواهم في رحبا من عودنور ليجكم <تصفيق> آه، هنا البنات كم تشوفوا هاد اللون الأول اللي هنا يا هذا الاول هو اللون البلاتين وهذا اللون الازرق اللي هو مسحة بركة كما, كما تلاحظون مش بزيف بركة مسحة ايه أقل اه من حبة الحمص اي شوية مسحة برك شوية من اللون الازرق و... واكيد أكسجين وبالنسبه للاوكسجين انا استخدمت هنايا 40 فوليوم وتكون بيان سيغ الكميه نفس الكمية الصباغه نفس كميه الاوكسجين اوكي عاد نخلطهم ونعاود نلون كيما راكم تلاحظوا غادي نصبغوا هذا الجزء وهذا الخليط اللي تحصلنا عليه وهذا الشعر راه أسود يعني راه لازم يكون طبيعي مشي آآ آآ لون سبغة سوداء ونعمل هاد الخليط ما عادش خرجنا لأنه متفتحش الصبغه إذا كان لون أسود طبيعي يتفتح هاد الخليط ولكن إذا كان لون مسبوق باللون أسود لازم نسحب اللون أوكي